بسم الله الرحمن الرحيم وبي نستعين المهدي موجود فين الناس بتسأل كلها بتقول المهدي موجود فين أي حد يجي يتكلم عن المهدي خلاص اقترب ظهوره مش عارف اين المهدي موجود طب هو فين دلوقتي حتي في خناقه حصلت أنا حبه حاب اسمعها لكم برضو يعني كان عشان المهدي المنتظر وظهوره. فين الأستاذ ولا الباشمهندس هاني محمود باحث في علوم آخر الزمان بيتكلم مع شيخ في قناة الشمس، وثاني بقى عمال يقول له فين هو وما حصل إمتى وفين بتقول <تصفيق> المهدي موجود لما لما البحيرة بقت بتقول ما حصلتش طيب ال... المهدي موجود في فين؟ ساعة العالم فين المهدي؟ فين المهدي المنتصر؟ منحصلتش. لما الخصف بقى في كل مكان ده في اسكندريه هنا في 24 وعشرين أرضي إما تخلص و... زيح وبعد زيح ما تخلص كل ده كل العلامات اللي قال عليها رسول الله ويتطولون في البنيان الحفاء العراء وانشاء الانفاق في مكة وفي حلوان كل دي من العلامات الرياح الحمراء الرياح الصفرة عاقة الوالدين كل ما هو موجود في أحاديث رسول الله يقص علامات ظهور الإمام المهدي قد تم بالفعل وهو ما موجود اه فين؟ موجود برضه في سورة الإسراء وسورة الإسراء بتأكد الكلام ده. طيب هل أستاذ مصعب؟, أستاذ أستاذ مصعب. سؤال لا, سؤال لا لا لا لا الهيصة دي الهيصة دي علشان مفيش إجابة على السؤال البش مهندس هاني قال المهدي حاليا موجود المهدي المنتظر أنا بسأل سؤال واحد فين المهدي الموجود اللي هو بيقول عليه؟ و... دلوقتي بقى ايه المهدي المنتظر الموجود موجود فين صحيح فانا اوديكم الى المهدي المنتظر الحقيقي بحيلة كبيرة اوي هنعملها ان احنا انروحوا ان شاء الله ونتوجه الى مكان التي تختبئ فيه الملكة كيلوباترا وإن شاء الله سوف يأتي المهدي المنتظر إليها بإذن الله تعالى وبكده أنا أعرف المهدي المنتظر الحقيقي فتعالوا معايا إلى مدينة الحمام في غرب مدينة الإسكندرية 70 كيلو على طريق الساحل الشمالي في جمهورية مصر العربية مدينة الحمام بالقرب من قاعدة محمد نجيب العسكرية فدي أهم بقعة في الارض الان ويعني سبحان الله معمولة قاعدة هناك في نفس المنطقة دي دليل على اهمية هذا الموقع الاستراتيجي وخروج دبة الارض من هذا المكان لابد برضو من وجود حماية كبيرة ليها ممكن يكون الجيش المصري احد وسائل الحماية لكن الامر مش معروف بالظبط حتى الان ايه وان شاء الله ايه نروحوا للمكان ده عشان الناس ما متقعدش تتخانق مع بعض تقول لك هو فين هو فين المهدي المنتظر باختصار لازم يقوم بإحياء الملكه كيلوباترا لانه هو نفسه السيد المسيح هما الاثنين شخصيه واحده مفيش شخصيتين هييجوا هو شخص واحد فقط اللي هو ابن الانسان في الانجيل هو عيسى بن مريم عند الاسلام او المهدي المنتظر كما يقال عليه إن المهدي المنتظر ده قبل ان يكون المسيح عيسى بن مريم قبل ان نعرفه بالمسيح عيسى بن مريم سوف يكون مهديا ومنتظر لسه انما لما يأتي بالفعل سوف يكون المسيح عيسى بن مريم هذه هي الحقيقة الكاملة وهو ايضا ملك اليهود المخلص وهو المتارية التي ينتظرها البوزيين والهنود الحمر ينتظرون رجل من الشرق الادنى يعني احنا ينتظروا رجل من هناك حتى لما ذهبوا الاسبان واكتشفوا امريكا رحبوا بيهم ترحيب كبير ب باعتبارهم يعني ان هم يعني المهدي المنتظر او الم... يعني اللي هم منتظرينه يعني ففي قصص وحاجات كتيره في الاديان كلها حتى الاديان الافريقيه القديمه فيها حتى الدين الفرعوني نفسه في برضه مجيء حراس وحاجات غريبه قوي يعني كل الاديان اتفقت على شخص واحد سوف ياتي فاذا لن يكون تعدد في الاشخاص هو شخص واحد يا جماعة لكن بتتداوله الأديان بطرق مختلفة منه يقول الإمام المهدي منه يقول المهدي المنتظر منهم يقول ابن الإنسان منهم يقول عودة المسيح المجيء الثاني منهم يقولوا ده ملك اليهود المخلص يعني حاجات كتيرة بتتداول حتى في الدين الهندوسي في واحد برضه منتظرونه يعني. سبحان الله يقولوا هياتي من البلاد البعيده كل ده مكتوب وموجود فظهور المهدي حقيقه ومن انكرها فقد انكر الدين لان المهدي المنتظر ده عقيده في كل الاديان لازم الايمان بيه طبعا سواء امنت بالمسيح امنت بالمهدي كلهم واحد فعشان كده احنا بننوه الى مكان المهدي المنتظر مش هنروح له بيته بس هنروح للملكة كيلوباترا ومن هناك اعرف من هو المهدي المنتظر ده إذا في حالة نجحنا في خروج الملكة كيلوباترا بالفعل مثل أهل الكهف ليس فيها روح لكن عندما يمس المهدي المنتظر جبين الملكة كيلوباترا سوف تعود إلى الحياة مرة أخرى سبحان الله. وتعالى عما يشركون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني من مدينة الأسكندرية متنبئ بعلامات الساعة الكبرى 11 من مصر وباحث جغرافي وما حاصل على لسانس أداب قسم جغرافيا وتحديد مواقع الجغرافية لعلامات الساعة الكبرى السلام عليكم وشكرا على حسن الاستماع إلى اللقاء قريبا مع المهدي المنتظر الحقيقي